Salam, xoş gördük. Maşallah olsun, gündəmimiz o qədər zəngindir ki, həftəni bir yazıya sığdırmaq olmur. Belə olan halda, biz də məcbur qalıb, hər günün öz qəhrəmanına bir neçə dəqiqə də olsa vaxt ayırmalı olduq. İndi məni yaxşı dinləyin, necə deyərlər, ekran qarşısına biraz daha yaxın eləşin. Əvvəlan mövzunu hər birinizin şahidi olduğunuz bir şeylə başlamaq istəyirəm. Yəqin nənələrinizdən görmüsünüz. Evdə sütdən qatıq düzətmək üçün bir qaşıq qatıqın yağlı hissəsindən südə qatarlar. Haa, vaxt belə, bizim deputatlarımızın qatığından isə heç qayırmaq olmur. Duzsuz, amma bir o qədər də məzəli açıqlamaları ilə xalqımızın başını qatmağa çalışırlar. Çaş elə, bununla da kifayətlə Yox, gərək elə bu millətin olan qalan əsəblərini çorlayalar axı. Mən bilmirəm. Bəlkə də siz bilərsiniz, bu deputatlara bu maaşları elə boş-boş çərənləmək üçün mü verirlər? Yox, qartaş, bu hadir əcəblidən araz əzadədən, nə bilim, arada bir-iki cümlə qığıldadan məciz qəhrəmanlarından başqa birini tanıyan da yoxdur. Demək, gündəmdə qalmaq və ya dırnaqarası fəaliyyətdə olmaq üçün arada bir kaniyakdan bir-iki rumka vurub hansısa sayta açıqlama vermək gərəkmiş. Ay hadir Əcəblik ağa, sənə and verirəm rəcəb ayına. Belə danışıb millətin əsəblərini, səbir kəsasını daşdırmaqdansa heç danışmasan yaxşıdır. Baxaxı söz vermişdin ki, bir daha jurnalistlərə açıqlama verməyəcəksin. Bəlkə elə bilərsiniz ki, mənim bu adamla hansısa bir problemim var. Yox, qətiyən elə deyil, amma deyəsən, bu canlının Azərbaycan xalqı ilə bir problemi var. Deyir ki, əskər ölməlidir də nəşşirdirsiniz ki. Əvvəla məşhur bir məsəli yadınıza salın. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Bu torpaqlar uğrunda canından keçən hər bir əsgərimiz bizim şəhidimizdir. Kimə deyirəm ki? Siz axı hardan biləsiniz ki, nə şəhid atanız, nə şəhid əmisiniz, nə şəhid dayınız. Övladlarınızın da hərəsi xaricdə özünə şərait qurub bütün günü çevdamaq içindədirlər. Görəsən, bu həftə şəhid olan o igidin Hansı şəraitdə yaşamasından hansınızın xəbəri var idi? Qas ödeyə bilmədiklərindən bir ildir qasız qalan bir ailənin tək övladı şəhid oldu. Biriniz çıxıb açıqlama versin ki, o ailənin bu gündə yaşaması kimin günahıdır? Nədir, yaxanızı çəkib durmuşsunuz bir qıraqda? Qıraqda durmağınız cəhənnəmə. Heç olmasa, qatıq tökülən ağzınıza bir yapışqam vurun. Ruslar demişkən, çərənləmək vajndirsə, Gedin onda Orduxana, Turala, nə bilin, Məhəmməd Mirzəliyə ilişin. Eybi yox, qəbulumuzdur, biz elişin Amma şəhidimizə, şəhidlərimizə toxunmayın.